السلام علیکم گائز میرا نام ہے علی آئی سے ہوں گے آج ہم جانے لگے ہیں سوئٹزرلینڈ کی فیمس سٹی زورکھ میں تو میں پہنچ چکا ہوں اب میں اب ہم جا رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں سریخ اور آپ کو اب سریخ کے نظارے کروائیں گے آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ اور نظارے دیکھیں سریخ کے stuff, stuff, stuff, stuff, ہم سٹی کے نظارے کرنے کے لیے ٹرام میں بیٹھ کے the <laughs> لوٹے جانا چاہیے یہ چار کے لیے میں یہاں پہ نہیں کڑا